නොහොත් එහෙට නෑ. ගින්දරේ අමන් බැක්ක නෑ නංගි අතේ ඉන්නෝ නෑ මම. මාත් වතුර දෙන්න දෙන්නාරන්නේ. පාත් කතා කරා අයියන් මගේ බල් තුනන බලා ගන්නවා. අම්මාගේ වතුර ටික කියලා. හ්ම්ම්. වතුර එළලා බිල් එකක් තිබෙන්නේ කරන ගමන් ඔන්නේ මම සම්පූර්ණ තිබ්බ ගැලේල වැටෙන කොම කවදින් නේ තියෙනවා මේ තියෙනවා තියෙනවා මේ නේ තියෙනවා මේ තියෙනවා මේ තියෙනවා මේ තියෙනවා මේ තියෙනවා මේ තියෙනවා මේ තියෙනවා මේ තියෙනවා ඒක තමයි ඒක ඒක තමයි ඒකත් දුලගෙන නේ මේකත් දුලගෙන තියෙනවා මේකම හිරවලා හිරිය කියන්නේ මොකද හා නේද අර බිස්කේජ් එකේ තියෙන්නේ නැතුයි රවට්ටක්කේ ඇතුලේ තියෙනවා ආ මේක ඇතුලේ තිබ්බේ හිරවලා කිව්වද ඔව් ප්‍රතිදීයදී නම් ඒකෙන් කියන්නේ මේකේ මේ නෝස් එකක් යනවා සම්මත නංගෝ මොනවා හරි අර ලොකු දෙයක් නේදත් මේකට නත්නම් සාදරගිනක් කියන්නේ කියදන්නේ බුදු කෙනෙක්ව ගොඩක් දෙනවා ඒක දැනගෙන ඉන්නවා. නෑ නෑ මොකිටාම දෙයක් පොදු නැහැ ඒකම තමයි පාස්පත් තියෙනවා මේ පොළනේ මේකම හරි ඉතාර පිටුනේ පොළනේ නියම නියම නෑ මිමන් බැවිලා නෑ ඉඳලා නෙවි එයා පස්සේ තමයි යනවා තියෙන්නේ මට මේ මෙට්ටේ පහන වැඩිලා කියලා කියන්නේ මේ පහන වැඩිලා ඈය නෝක විල යනවා නේ න්යා සෝමාතර ඔහු වෙනන දේ අදින්න කෝරලා මෙලෙත් තියෙනවා නේද තියෙනවා නේද දැන් අදලා ලම්මයි ඉස්සර රම්මදා ළමයි ඒක නෑ නේද නේද අම්මෝ නෑ පැත්තකට දාන්න ඔබට මඟකට පින් මානේ දෙනවා නේද ගෙන දෙනවා ඒක තමයි ඒකේ සම්පූර්ණම නම නේද එනවා කියලා ඒ විදිහල මේ වෙනතන කියන්න බැන්නේට. ඔය කියන්න ගරංගී විදිහ කොහොමද මාතලේට උ ආරංගී මේ නාල නාල සලරංගී නාල සලරංගී. නාලනේ මාතලේට ගියේ. මොකේ තරංගී? වීල් එකේ. හ්ම් කතා කරේ නැද ධනම කතා කරා. කතා කරලා පස්සේ ඒකට හරියට උත්තරයක් දුන්නේ නැහැ. උත්තර දුන්නේ කතා කතා කරා එනවා කියලා කිව්වේ නැහැ. අරකත් එය නර කොහොමද dual ල කොට තිබ්බද එයාට මේ එගේ කතා කරා අයියා මම බල් තින්න යන බලා ගන්න ගියා ඊට පස්සේ වතුර ටයක් ගෙනා වතුර එලලා මාත ලිව්වා හරිද පලාපත්තල හන්දිය දානකොට මං කො නංගි මේ දැන් පලාපත්තල ඉන්නේ ඒකට කිව්වා තව දුරයි ඉන්නේ තව දුරයි ඉන්නේ කිය ඒක ඒකට කිව්වා මම එතනින් පස්සේ ආයෙ කතා ගන්නේ නැහැ මේ සම්පූර්ණ සිබ් එක ගැලින වැටුණ කොමන්නේ රෑමාද රෑමාද වලා නැහැ නේද දුන්නා නේද ඒ ආව මේ ඉඳලා ගියේ මේ ඉඳලා ගියා ඒක නේද අපි පල්ලේ ඇයිද ඒ පොඩි එකෙක්ගේ රවල්ල දුරට කරා මේව තමයි ගේගිනේ ගන්නවා චූටි ඒ දුට මෙහෙ කොට කින්දර යනවා හැටි නෙයි කින්දර යනවා මන් දැක්කේ නෑ නංගි අතේ ඉන්නවා මට කිව්වේ බස්රේ දෙන දෙන්නේ නැහැ කිව්වා පාපයක් නේද මේක ඒක කොරන්ටි බයි ඕ පාරක් තවදී මම ඇවිල්ලා ඉතින් මම තමයි මේ තමයි මේ ඔය තාමද ඒක ඔය නිය වල මම දන්නේ නැහැ ඔය තමයි දැක්කේ ඒකේ ඒකේ ඒ කියන්නේ ආලන්ත්‍යවන් අරෝටි කිව්වේ ඒක ඕ ඔය ඉතින් අර මොමේ කාමරේ හිටිය ලොකු එක්ක නෑ හෙල්ලීලා ඉතියා තමයි අවිලත්ක කිව්වේ අපි බල්ලේ හෙල්තියි ඕ අනේ ඉතින් ලඟ ආවරි නాగන ඉඳලා දේන්නේ නැතන නෑ ඉතියේ හලෝ එතකොට මේ එයාස් කලංකක් කිදින මොකද දන්නේ නැහැ කොහොමද කියන්න මම බැළුවේ නැහැ ඊට පස්සේ එහේ එතකොට ජීව වලුනේ මම දන මොම්මා කියන කිව්ව ලොම්මා ලංගුනේ බා එතකොට අඳුරක නම් මම ඕහේ නෑ සීගෙත් කිදින මොකද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 කොහොමදලා? ඒකම වෙලා නෑ. පටවුන් එක රිකම් ඒ වයරයක පෙච්චිලා තියෙනේ. දාන්නේ පෙච්චිලා